ہم نے بھی پیار کیا تھا تھوڑا نہیں بے شمار کیا تھا ہماری تو زندگی ہی بدل گئی جب انہوں نے کہا میں نے تو مزاق کیا تھا